Κατά τα ωραία παιδικά χρόνια σας σώτησα να γράψετε βιβλία για παιδιά. Ε, μάλλον δεν ήταν αυτό, αν και έχω πολύ ωραίε αναμνήσεις, αλλά είναι η ανασχόληση με τα παιδιά γιατί είμαι δάσκαλος. Ναι. Οπότε είμαι όλη μέρα με παιδιά. Και πιο πολύ θα ότι είναι ο αυθορεπιτισμός και η ειλικρίνεια που έχουν τα μικρά παιδιά, κυρίως στο λιπιαγωγείο και στο δημοτικό, και αυτές οι απίστευτες και φοβερές ατάκες που πετάνε κατά καιρού, εγώ τις έγραφα σε χαρτοπετσέτες, σε βιβλία, σε όπου έβλεσαν σημείωνα και κάποιες από αυτές γίνανε αφορμή για να γεννηθούν ιστορίες και παραμύθια. Πείτε με λίγα λόγια για το κενήμα σας βιβλίο που κυκλοφόρησα το οποίο... Το είναι ανάπτωρο. Το απέναντι. Το απέναντι. Ναι. Ε, το αμένοντι είναι ένα παραμύθι για παιδιά από και πρώτη σχολική ηλικίας, δηλαδή μιλάμε τη δευτέρα δημοτικού περίπου, είναι η συνέχεια του Ανάποδα, είναι το πρώτο με το μέλιο, πάει. με το μέλιο, αυτόν τον ήρωα. Και τώρα πλέον είναι το δεύτερο από το τρίτο, γιατί θα βγει και τρίτο, Συλλογή, ε. Σε, σε έναν χρόνο. Ε, είναι ένα παραμύθι που έχει έναν ήρωα, ένα ταπεινό σκαθάρι το μέλιο, το οποίο δεν είναι η τυχαία επιλογή γιατί το και στο το διαδίκτυο μια και έχουμε σήμερα, ο Μέλιος, το, το σκαθάρι μάλλον, είναι ένα πολύ συμβολικό πλάσμα. <κουλίου> Υπάρχει στους πολιτισμούς της Αγίας Αιγύπτου, ακόμα και της Αρχαίας Ελλάδας, συμβολίζει την τύχη, την ευημερία και όλα αυτά, και έτσι επέλεξαν να είναι ηρώας, ε, για τα παιδιά, γιατί δίνει ένα θετικό μήνυμα και αισιοδόξο. Ναι, ξεκίνησα να γράφω ε, το πρώτο έτσι που πήρε Σάρκα και Στάκη, η πρώτη μου ιδέα μάλλον ήταν ένα θεατρικό κείμενο και γεννήθηκε από την ανάγκη να κάνουμε στο σχολείο με τα παιδιά ένα θεατρικό για μια γιορτή. Και, και επειδή δεν βρίσκαμε θεατρικό να κάνουμε είπαμε να σκαρώσουμε ένα μαζί με τα παιδιά και έτσι ξεκίνησε και είδα ότι κάτι υπάρχει στο να γράφει και να επικοινωνήσεις με τα παιδιά αυτό μου έδωσε την, έτσι, την αφορμή να ξεκινήσω, να το πιστέψω αυτό και έτσι ξεκίνησε. Αλλά πιστέψτε με είναι ένα πολύ μεγάλος δρόμος, δηλαδή αυτό έγινε πριν τα 15 χρόνια. Από το να γράψεις μέχρι να εκδοθεί κάτι, είναι ένας δρόμος μεγάλος και μια ανηφόρα θα έλεγα, δεν είναι εύκολο θέλω να πω. Ε, δηλαδή, αυτή τη συγγράφη βιβλίων είναι επικοινωνία. Είναι, είναι. Είναι η ανάγκη να πεις κάτι yeah. σε πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα, yeah. έτσι, να επικοινωνήσει. Yeah μαζί τους μέσω του, του γραπτού λόγου και μάλιστα να πάρει ο καθένας το δικό του μήνυμα. Γιατί και σε καθένας μπορεί να μην αρέσει βέβαια κάτι που έχει γράψει, αλλά και ο καθένας θα πάρει κάτι διαφορετικό από αυτό. Αυτό είναι το μεγαλείο της ε, γραφής, της επικοινωνίας μάλλον μέσω της ε, γραφής, ας πούμε. Εννολίζετε μια μικρή εμπειρία στο χώρο της γραφής βιβλίων. Τι συμβουλές σε κάποιον που αρχίζει τώρα να γράφει βιβλία γενικότερα. Να διαβάζει πάρα πολύ και να γράφει. Να γράφει, να γράφει, να γράφει. Δηλαδή, αν σκεφτεί κάποιο το εξή, απλό ότι αν γράφει μια σελίδα την ημέρα, σε ένα χρόνο θα έχει ένα μυθιστόρημα 365 σελίδων, και α μην είναι και καλό, λέω εγώ. Έτσι. Άρα, το μυστικό είναι να γράφει. Δηλαδή, τι να πω, από κάποιο σημείο και μετά είναι και λίγο δουλειά αυτό το πράγμα το να αρχίζει. Πρέπει να δουλεύει, α πούμε, δεν γίνεται έτσι. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το να διαβάζει. Να διαβάζει. Πολλά και διάφορα. Κυρίω αυτά που σας αρέσουν, βέβαια, αλλά να ανακαλύπτει μέσα από το διάβασμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γράψει κάποιο να δεν διαβάζει. τι σα αρέσει, Τι είδου βιβλία σα άρεσε και σα όθησε να σχολιάσετε. Εγώ διάβαζα από, από μικρό. από τα κλασικά μυθιστορήματα, κυρίω Ελλήνων, α πούμε, του παράδειγμα. Έτσι, μετά αργότερα διάβασα αρκετά Καζαντζάκη, διάβασα Λουτέμι. Ε, διάβασα τους κλασσικούς στον Παπαδιαμάντη και όλους αυτούς, που ακόμα τους διαβάζω και μου αρέσουν πολύ, αλλά θα έλεγα ότι είμαι λίγο βιβλιοφάγος, δηλαδή ότι μου πέσει στα χέρια το ανοίγω. Απλά, τώρα είμαι σε μια φάση αν δεν μου αρέσει το μου, <laughs> Δηλαδή αν κάτι δεν μου αρέσει πολύ, ε, δεν θα ταλαιπωρηθώ, θα, θα το αφήσω, μπορώ να το αφήσω, να το ξαναπιάσω μετά από καιρό, γιατί και τα βιβλία θέλουν τον χρόνο τους, μπορεί να μείνει, ας πούμε, σε μια κατάσταση που σου ταιριάζει τη συγκεκριμένη στιγμή το συγκεκριμένο βιβλίο, χωρί να σημαίνει αυτό ότι είναι κακό, απαραίτητα. Μπορεί να μην ταιριάζει με την χρονική στιγμή. Μέσα ε. από την ιστορία του μέλλοντο, mm -hmm. εσείς θέλετε να δώσετε στα παιδιά ένα συγκεκριμένο μήνυμα, mm -hmm. ή να τα αφήσετε να, να εκφράσουν τι δικέ του εικόνε και απόψει. Αυτό ε... θα ήθελα. Που λε το δεύτερο. Ε, mm -hmm. αμ... Το μυστικό για ένα πετυχημένο κατά την άποψη όχι μόνο τη δική μου αλλά και πολλών για ένα παιδικό αλλά και φοιτητικό βιβλίο είναι να μην προσπαθεί να δώσει κανένα μήνυμα. Ούτε κανένα δίδαγμα όπω λέγαμε. Δηλαδή να, να αποφύγει το διδακτήρα. Ακριβώ. <Κι> ε, τώρα είμαστε σε ένα νηπιαγωγείο, α πούμε, πριν ε, 20 λεπτά. Λοιπόν, ε, βλέπει στα παιδικά μάτια ότι το καθένα μπαίνει μέσα στην ιστορία, στο παραμύθι και παίρνει κάτι. Και πολλέ φορέ δεν είναι αυτό που έχει εσύ στο μυαλό σου. Για μένα αυτό είναι το σπουδαίο. Το παιδί να πάρει κάτι το οποίο δεν το έχεις σκεφτεί καν εσύ. Ή το έχει γράψει. Δεν είναι, να το πω έτσι. Δεν είναι το κύριο, στο κύριο άξονα του βιβλίου. Είναι κάτι παράπλευρο, α το πούμε. Και βλέπει ότι το προσέχει το παιδί. Αυτό σε κάνει εσύ ένα καλύτερο. Δηλαδή σε κάνει να βλέπει με τα μάτια του παιδί γιατί πιστέψτε, μην είναι πολύ δύσκολο να γράψεις για παιδιά. Πρέπει με 800 λέξεις να πεις αυτά που λέει άλλος μου 500 σελίδες. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και πίσω τα παιδιά είναι παιδιά, δεν είναι ούτε χασα, ούτε τίποτα. Εννοείται όπως λες, τα ξέρουν όλα. Καταλαβαίνω πολύ περισσότερα μάλλον από εμά του μεγάλος, γιατί η φαντασία μας, όσο μεγαλώνουμε, συρρυπνώνεται, ενώ σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ μεγάλη, να πω. Και ποια είναι τα μελλοντικά σα σχέδια για το μέλλον σχετικά με τη συγγραφή βιβλίων, και πρόκειται ποτέ να ασχοληθείτε με κάτι λίγο πιο μεγάλη συσκοπή να γράψετε κάτι εφηβικό, νεανικό, μυθιστόρημα. Α, πολύ ωραία πάσα τώρα ήταν αυτή. Ε, το 17 βγαίνουν τρία καινούργια βιβλία. Με το καλό. Το ένα είναι εφηβικό μυθιστόρημα ε, για παιδιά από 12. Τώρα μέχρι πόσο δεν ξέρω, εγώ νομίζω δεν έχουν ηλικία τα κουμπή, αλλά τέλο πάντων. <σχεδιά> Προ τα κάτω έχουμε ηλικία, γιατί δεν θα μπορούσε να πενθύνει πια ο Γιώργο να διαβάσει. <σχεδιά> είναι ένα μυθό 160 σελίδων και βγαίνουν άλλα δύο παιδικά που είναι για ηλικίε ε, 5η, 6η δημοτικου Υπάρχουν πολλά στα, στα σκαριά, α είτε ιδέε είτε έτοιμα παραμύθια, αλλά είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Ένα μυθό λοιπόν. Ορίστε, ναι. Ναι, δηλαδή πρέπει να πάει στον εκδότη, να του αρέσει, να βρεθεί ο εικονογράφος. Να... Mm. Όλο αυτό θέλει 1,5 χρόνια, 1,5 με 2 χρόνια για να, για να γίνει. Mm. Ε, άλλο ένα χρόνο για να το μελετήσει, να το δει, να το βάλει σε ένα πρόγραμμα. Καταλαβαίνεις ότι ένα βιβλίο δεν έχει δυο χρόνια για να βγει mm. στην αγορά. Mm. Δεν είναι κάτι που γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Οι μαθητές σας έχουν διαβάσει τα σας. Υπάρχει κάποιο που δεν έχει μάλιστα είχα πρώτη δημοτικού. Τα είχαν διάφορα. Είναι τα βιβλία του κύριου. Του αρέσει αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ εντάξει, του διαβάζω πάντα και υπάρχουν πολύ αγαπημένοι και πολύ αξιόλογοι συγγραφεί παιδικών βιβλίων. Του διάβαζα διάφορα α πούμε. Τα διαβάζουν, ναι. Πολλέ φορέ γράφουμε και μαζί. Με τα παιδιά μα. Ναι, είναι τέλος. Είναι το, το ζητούμενο για μένα να, να γράφουν τα μικρά τα παιδιά. Να σκαρώνε δικέ του ιστορίε. δηλαδή. Φαντάζομαι τόσα χρόνια κοντά στα παιδιά να έχετε μαζί πολλά πράγματα και θα έχει αλλάξει και τα στροπιτιώσεις. Ναι. Βέβαια. Mm. Το σημαντικότερο θα έλεγα να δίνετε τα παιδιά σου μαθαίνουνε... να είσαι αληθινός. Mm. Να είσαι αληθινός. Γιατί τα παιδιά δεν μπορείς να τα χροειδέψεις με τίποτα. Mm. Με τίποτα. Είναι πάντα... Έχουν μια αποκλειστική ειλικρίνεια που σκεπετάνε, να το πω έτσι στα βούτρα. Μπορεί να καταλάβουν αν είσαι κακογύρκο, αν, αν, αν του κοροϊδεύει, αν του λε ψέματα, αν θες, που θε να του πας, όλα τα πάντα τα καταλαβαίνουν. Αυτό μπορώ να πω ότι το, το μάθανε τόσα χρόνια και το προσπαθώ. Δεν είναι εύκολο να είσαι πάντα αληθινό, αλλά είναι ζητούμενο νομίζω. Πάνω αυτό, να ρωτήσω μια σκέπατα για τα παιδιά. Ότι... Είναι συγκαλύτερος άνθρωπος. Σήμερα είσαι μια καλύτερα που έχει παράμασθει κατάρτιμάσεις. Πώς θεστεύετε τα παιδιά που να συμβάλλουν στο να είναι συγκαλύτερο, παγκόσμιο. Τώρα τι που ξέρω εγώ. Τα παιδιά είναι η ελπίδα. Δηλαδή αν είναι κάτι να αλλάξει και στο τόπο μας αλλά και παγκόσμια θα αλλάξει από αυτά. Από ποιον να αλλάξει τώρα. Εμείς μάλλον δεν τα καταφέραμε εκεί πολύ καλά. Για να είναι έτσι τα πράγματα όπως είναι. Ε, το βασικό για μένα είναι ότι πρέπει να γίνουν πράγματα στην εκπαίδευση. <Ρι> και όταν λέμε <Ρι> εκπαίδευση, επειδή συνήθω το μυαλό όλων πάει στο Λύκειο και στι πανελλαδικέ. <Ρι> <Ρι> <Ρι> Εγώ νομίζω ότι πρέπει στο νηπιαγωγείο να γίνει <Ρι> <Ρι> αυτό το πράγμα και όχι στο Λύκειο. <Ρι> και δεν έχω και μια κόρη του Λυκειού τώρα και τραβάει όλο αυτό το πράγμα με, με την ιστορία και νομίζω ότι έχει παρανοήσει και μιλάει και παραμιλάει και βλέπω εκεί τι συμβαίνει και εγώ τα πέρασα αυτά όπως όλοι ας πούμε νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν βγάζει πουθενά και πρέπει να το καταλάβουμε. Θυμάμαι ένα, συγνώμη, τώρα, ναι. θυμάμαι ένα παράδειγμα ερωτήσαν λέει κάποτε τον υπουργό ποιος ήταν στη Φιλανδία γιατί επεννούνε πάντα το εκπαιδευτικό του σύστημα και, και είπε το εξή απλό, εμεί όταν αποφασίσαμε ότι θέλουμε να, να κάνουμε κάτι όσον αφορά στην τεχνολο όταν στα νηπιαγωγικά έχει κατσαβίδια και βίδε, αυτό το παιδάκι όταν γίνει 18 θα σου φτιάξει ένα κινητό τηλέφωνο. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι θα γίνει. Δεν γίνεται αλλιώ. Πρέπει να κάνει κάτι με τα χέρια του το παιδί. Και να δουλέψει και το μυαλό του και να αυτό το πράγμα να αλλάξει. Τι ότι είχε ασχοληθεί με το θέατρο γενικότερα. Είδε κάποιε θεατρικά έργα με παιδιά και είδε συνεργαστή. Τι σα αρέσει γενικότερα σαν τέτοιοι το θέατρο. Ναι, αρέσει. Είμαι χρόνια σε θεατρικέ ομάδε. Μέλο ο Συρωπή σα το πούμε, στο Εδεσαϊκό θέατρο, ήμουνα στην ομάδα όταν ήμουν φοιτητή, είμαι τώρα σε μια ελευθερία ομάδα επίση θεατρική mm -hmm. το θέατρο εντάξει είναι από τι πιο μορφέ τεχνεί και έκφραση. Είναι κάτι το ζωντανό, κάνει μια παράσταση, την παίζει 10 φορέ και ποτέ δεν είναι η ίδια. Καλά <συνταλή> είναι διαφορετική αυτό είναι μεγαλύτερο, είναι <συνταλή> πολύ ζωντανό, πολύ, έτσι, με πολύ ενέργεια. Πάμε τον Ιόλιο για την κόρη σας, πώς θα την λαμβάνετε ότι είσαι ράχτητης και ότι η Είναι η πρώτη μου αναγνώστε η οικογένεια και ο γιος μου Είναι πιο αυστηρή οι Είναι πιο αυστηρή και πιστεύω ότι επειδή μ' αγαπάνε θα μου και την αλήθεια Πάντα δηλαδή τα παραμύθια το διαβάζει η γυναίκα μου και τα παιδιά μου ε, και μου λένε, μου λέει η Κατερίνα, η δεν κάνει, <ιλήσει> είναι κακή <η> ιδέα, Άστηνας, και, ας την είναι 17 η ε, τεροφορία μακριά από την ηλικία για να γίνονται δυο παραμύθια πούμε, αλλά έχει νομίζω αντίληψη και μου λέει την αλήθεια, μου λέει αυτό δεν κάνει, ας ή άλλαξε κάτι, αστο, για να, να έχει κάποιο ενδιαφέρον Θα διαβάζει πάντως, της αρέσουνε κιόλα. Διαβάζει για να χαλαρώνει, ιδίω όταν είναι ιστορίε για λίγο πιο μεγάλα παιδιά που δεν είναι εξωτερικέ. Στι 15 Σελίδε το διαβάζει για να χαλαρώνει και να ξεφύγει από όλε αυτέ τι ημερομηνίε και τα ονόματα και όλα αυτά που έχουν συγχωρήσει στο μυαλό τη. Πιστεύετε ότι τα παραμύθια βοηθούν καταλητικά στην διαμόρφωση τη προσωπικότητα του παιδιού, Ναι. Βέβαια τα έχουν πει και έχει πει και ο Einstein για τα παραμύθια, για τη φαντασία και τα λοιπά. Ε, αυτό που, που βλέπω εγώ είναι ότι πώς βγω, τα παραμύθια τα, τα λυτρώνουν τα παιδιά. Γιατί έρχονται σε αντίθεση με την, με την πραγματικότητα και όλα αυτά που ζούνε. Οπότε είναι ένας άλλος κόσμος όπου όλα μπορούν να γίνουν. Ταυτίζονται με του ήρωες, παίρνουν ένα ρόλο πούμε, μέσα από το παραμύθι. Νομίζω ότι τους βοηθάει πάρα πολύ, να, ναι, να ολοκληρωθούν σαν άνθρωποι. Πρέπει να μεγαλώσουν με παραμύθια, είτε είναι λαϊκά παραμύθια αυτά που λέγανε και σε εμάς οι γιαγιάδες μας, που συνεχίζουν οι γιαγιάδες να λένε. Είναι καινούργια παραμύθια που γράφουν τώρα πολύ αξιόλογοι και είναι και ξένοι. Η φαντασία είναι καλό πράγμα, Η αυσιοπληξία όμω δεν είναι. Ναι, δεν είναι. Μέση των βιβλίων, και τον δικό σα. πιστεύετε ότι... Μπορεί να είναι φαντασία και όχι η φαντασία. Ναι, εγώ τουλάχιστον αυτό προσπαθώ να κάνω. Ναι, δεν είναι εύκολο. Ε, έτσι το βλέπω τώρα με τα βιβλία, τα παιδιά θα σου πούν. Εγώ δηλαδή βλέπω τι λένε τα παιδιά. Ότι κάτι γίνεται με αυτό. Ναι, ότι τουλάχιστον σε μερικά. Πολλέ φορέ δηλαδή το εγώ, έχει πετύχει αυτό, έχει καταφέρει. Εντάξει, Είναι ζητούμενο πάντα ψάχνεις, να ψάχνει να δει. Ε, Κάτι λείπει όμως μια ιστορία, τι θέλει η επόμενη ιστορία, τι πρέπει να κάνω, που πρέπει να πάω. Αυτό πάντα το λένε τα παιδιά τα ίδια, που πρέπει να πάω. Και μια τελευταία ερώτηση, παρακαλώ να δείξεις. Τι σύμβουλες δίνεται γενικότερα σε μάρους έθνους, αλλά και στα μικρότερα παιδιά, σχετικά που τώρα μας έχει, ο κόσμος μας πιο πολύ από την πληροφόρηση και δεν καθόμαστε εμείς να διαβάσουμε το βιβλίο, ασχολούμαστε με τα social media, με όλα αυτά. Είναι άναζει, όλε πάσει, πολύ καλό. <laughs> λοιπόν, ε, <laughs> κοίτα τι γίνεται. Αυτό το ευειδικό μισθόμα που γράφω τώρα, που έχει τελειώσει, μάλλον είναι να εκδοθεί Μάρτιο, Απρίλια, είπε. <laughs> ωραία. Έχει ακριβώ αυτό το story, στόλο μου επιτραπή. Δηλαδή είναι μια οικογένεια από την Αθήνα που λόγω οικονομική κρίση δεν πάει μήκο πάρει και τα κλπ. Και αναγκάζεται να πάει στο βουνό μου, και στα δικά μου τα μέρη στην έδρα. Σ κάποιο συγενεί. Εκείζει ένα κορίτσι. Που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Τάβλετ, κινητό, wifi, επικοινωνία κτλ. Του δείχνει έναν άλλο κόσμο. Ποιο είναι αυτό ο κόσμος. Είναι ο κόσμο τη φύση και είναι ο κόσμο τη επικοινωνία σε ένα μικρό χωριό πάνω στο βουνό με έναν εντελώ διαφορετικό τρόπο. Και ενώ τα παιδιά πάνε εντελώ προκατελημένα ότι δεν θα έχει σήμα και πώ θα επικοινωνάω με του φίλου στην Αθήνα κτλ., Για δέκα μέρε ξεχνάνε τα πάντα και πίσω σκέφτονται έναν άλλο τρόπο την ε, είναι λίγο έτσι, υπερβολικό, ίσω ακούγεται. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμό των δύο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή η επικοινωνία ε, με τα social media, ε, το internet, ε, οι πληροφορίε και όλα αυτά. Θα πρέπει όμω ίσω να, λίγο να κατέβει ο πύχης αυτόν και να ανέβει ο άλλο και να αρχίσει κάποια στιγμή μια ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα, προχθέ ήμουνα και κάνω και μια άλλη δουλειά. Παίζω σε μαγαζιά, που πάω και τέτοια πράγματα και είχε από κάτω 80 άτομα, δεν άκουγε μουσική κανένας και όλοι κάνατε με το κινητό να παρέφει. Γιατί mm. ε, δεν γίνεται λοιπόν. Mm. Δεν δηλαδή, αφιέρωσε τη μία ώρα να ακούσει μουσική. Mm. Εντάξει. Γιατί mm. δηλαδή, πρέπει να φύγουμε από τη μια υπερβολή, να φέρουμε και το άλλο κοντά και να γίνει ένας συνδυασμό. Mm. Πώς yeah. θα γίνει αυτό τώρα. Mm. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο. Mm. Η κόρη μας mm. παράτησε το κινητό. Έχει ένα από εκείνα με τα παλιά. Τέτοια και μη. Δεν θέλω γιατί μπαίνω στον πειρασμό τη επικοινωνία. Ποιο μου κάνει like, ποιο έκανε κοινοποίηση, πού είναι αυτό, πού τρώει, πού φύνει καφέ, πού θα μου φάει χρόνο. Το εκτίμησα αυτό. Ωραία ιδέα. Α πούμε να το αφήσει για λίγο. Λέω. Σα ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σα ευχαριστώ και εγώ. Είστε πολύ όμορφα.